Previously on Meetings <laughs> Others yeah. <laughs> the Okay, shot. I'm coming in. Well I got the steamer I bring the fire but you never seen him I testify I don't need a subpoena They want my soul better go to Korea I love my dog just like I'm Peter Gotta protect him I made the call but just like I'm reffing I know we left here now we back together But I guess that is better now later than never. Like what's happening I'ma need y'all quit asking when Me and my wife gonna have some kids Right now we just practicing Wake up, wake him up, See him still sleeping, so I had to shake him up. Shake him up. What, what, what, what the name, boy. What What, what, what. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry. اه ياعم امين إذا كنت أخذتك وكذلك أخذ لها أخذتك باش هادي هادي الخطبوبية هادي ما يشتفات يا أخوة هادي هادي لا أخذتك هنا جيب هذيك اه جيبها اه هذي هذي بيها اصاحبي. ثري زاكي ارواح ارواح ارواح. ارواح <تصفيق> اه اه اوكي اوكي اوكي اوكي اه 90! تسعين تسعين تسعين تسعين تسعين تسعين تسعين تسعين دير تسعين تسعين تسعين تسعين تسعين تسعين تسعين تسعين تسعين تسعين تسعين تسعين تسعين سين سين سين آه سين سين, آه سين, آه سين حبيب ها. آه ديك شويه ويقلي عليك شويه اه, آه كبيره عليه آه. مالك طايب مالك طايب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا آه، لميكي ياهويس اهديكي اهديكي اهديكي اهديكي اهديكي اهديكي اهديكي اهديكي اهديكي اهديكي سير سير سير.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 اسحب اسحب اسحب علاش نحبس باغي دل... دير دل... باغي دير لي بحال مروان ولا نتفليكس هاك هاك اللي ها. ما اللي ما راه تدير يوقف هنايا يا صاحبي لا ماشي تما ماشي تما خليني غير نهدر اصاحبي اهدر واهدر ما ديرش شي حا غير ما ديرش شي حراكة وصافي هاك نايس نايس ادي انا اصاحبي هاك هاك اصاحبي نايس نايس ها قربوا شويه قربوا هنا الله يا كاو ايوا واجه الحبيب السلام عليكم فين الخوت انا اصلاح فلسطين ايوا ضربت في في الطب لين الكود حيد حيد آه make... لا كرديت كرديت بيدي لا انا هذا اللي دابا كنت غادي كنت غادي واحد شوية انت درت انا بغيت نفوت عليك انت دخلت فيه هنا. اه اه <تبس> يا يا يا يا يا يا أنا ها <trade talking Leashaba>